الفخر أمراك أنا قبلت الفريدة بالطبع تميزت وصفها حروف شعر تحيرات كيف الأشعار فيها تبتبي يلقوا في القوية الجزاء ابدع اليوم في نظم المقال ومدحي ما لها أحلى خصان ضم كان شعرك رتبي. يا القوافي القوية الجزان ابدع اليوم في نظم المقال، يا القوافي القوية ابدع اليوم في نظم المقال، وامدحي ما قال لها أحلى خصال، ضم كان شعرك رتبي، بالفخر أمرا كان اقبلت الفريدة تميزت وصفها حروف شعر تحيرت، كيف الاشعار فيها تبتبي ام راكان مثل امك ذهبت، الكرم والعطا على النسب، والخصال الجميله والادب، حره بنت شيخ النبي، في كان يا طب ونقى، شيخ شامخ وفي العليل على الكرم والعطا منه السقى، لو حضر قال قلن يطربي، فيها ديلان والمكارم وقوه طيبها نكتب القاف والمغنى بها ماخذ الجود من ام وبي يا فتون كيف نقدر نمدحك والحلاوه الوسامه مسرحك فيك بسمه وطلت اشرحك يعني يا نقيه وقلب مهتبي في بناتك نقول القاف. في مزونا الوصف الغالية طيبة والمحاسن وافية والله فيها حسن أحنا من الضبي وبقى ريب العيال أهل الفخر كلنا بان نفتخر عد رعا العبيدة وتخر والله عيالك أظلمك مكسبي والحفيدة غنادر البلء يا هدية من الله ترسمه فرحة الكل لو تتبسمي حبنا تأسح رجاجيل لاخوان لهم راس مرفوع فخر فعولهم عن نشامه وعالي اصلهم اخوان اعز يا امراه نرحب الكريمه الطبع للطهاره وللعفه نبع ذكرهم مثل ما بدر يشع حسن اخلاق واسم طيبي والفخر زود باعمام العريس للشهامه شهامتهم النقيس بين كل العرب جوهر نفيس ما يرد يا مطلبي كان جعل افراحكم دائما هو السرور بداركم والفرح والسعادة فالكم والختم دائما صلوا عن